Сужба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще двох прокремлівських пропагандисток. Публічницями ворога виявилися дві мешканки Черкас, одна з яких на час вчинення злочину була співробітницею обласної прокуратури, інша – працівниця банківської установи. Проросійські пропагандистки вважали недоречним спротив агресору, вони заперечували причетність російських військових до звірств, гвалтувань та розстрілів мирного населення, а також нанесення ракетних ударів по об'єктам критичної інфраструктури та житловим масивам. Вони публічно висловлювалися у підтримку політики РФ та ширили ворожі на Встановлено, що після повномасштабного вторгнення жінки почали активно пропагувати загарбницьку політику Путіна щодо України. Крім того, стверджували, що на території нашої держави виключно внутрішньогромадянський конфлікт. В своїх висловлюваннях дискредитували ЗСУ, звинувачуючи їх у вчиненні звірств у Бучі та нанесенні ракетного удару по торгівельно-розважальному комплексі у Кременчуці. Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранток правоохоронці виявили мобільні телефони із листуванням та ворожою пропагандою. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисницям про підозри за частиною 1 та частиною 3 статті 436 Прим-2, тобто за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, хлорифікації її учасників. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу пропагандисткам. Викриття та документування незаконних дій проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно зі слідчими ГСУ СБУ та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.